מערכת גלי גז YGL לתעשייה זו מערכת שבנויה משני חלקים גלי גז וברז גז חשמלי גלי הגז מטריע ונותן פקודה לברז גז החשמלי להיסגר כבר בעשרה אחוז LEL מאה אחוז LEL זה תחום הנפיצות בו מתרחש אסון או פיצוץ גז אנחנו uh, נראה כי גלי גז YGL מאושר מכון תקנים אירופאי על פי תקן אין 50194 אורך חייך האישנו 5 שנים וחשוב לדעת את ערך הייצור על מנת לדעת האם הגליי בתוקף אנחנו נדמק הרגע דליפה ונראה כיצד המערכת עובדת אנחנו נזרים גז במצד פשוט ונראה כיצד המערכת סוגרת זה מצב בו הנורא מכבטה הברז סגר את הגז ולמעשה מנע אסון גז למצב של דליפה. מאוד לדעת כי המערכת הזאת יכלה למנוע הרבה מאוד כגון האסון שהירה בירושלים לאחרונה, חיפה, נתניה וכדומה. המערכת זו בשימוש חברות גז מובילות כגון חברות סופרגז, דורגז, סוכנויות המשרגז וסוכנויות פאסגז. תודה.